ميزو את ההיקף של המקבילית יש לנו כן מקבילית ידוע כי המנוגדות מקבילה לצלע כן והצלע הזאת מקבילה לצלע הזאת כן כמו כן במקבילית הצלעות המנוגדות חייבות להיות באותו אגודל תאית אנחנו חייבים למצוא מהו ההיקף שלה נניח שיש לנו חלקת אדמה בגודל ובצורה של הזאת ואנחנו רוצים גדר בש... בצורה של באיזה אורך להיות הגדר הזאת ברור כי תהיה באורך השווה לסכום של אורקי הצלעות. למעשה אנחנו אפילו לא צריכים להתייחס לנתון הזה כאן. אנחנו יכולים להתעלם ממנו לצורכי הפתרון שלנו. לא מעניין אותנו הגובה. הגובה הוא הזה המסומן כאן, מעניין אותנו רק אורקי הצלעות. ההיקף של המקבילית יהיה 12 סנטימטר ועוד 8 סנטימטר. ועוד 12 סנטימטר. ועוד 8 סנטימטר. 12 ועוד 8. שווה ל-20, כלומר זה הכל הסתכם ל-40 סנטימטר. אנחנו סיימנו. נראה כי זה היה שדה קטן מאוד, זה סך הכל 8 סנטימטר, אולי זה פשוט ארוגה קטנה. ארוגה קטנה בצורה של מקבילית. בכל מקרה אנחנו סיימנו, היקף שלו הוא 40 סנטימטר.